Ръйте, аз съм Асен Налбантов, вие гледате Бръснарницата. Днес при мен е един човек, който прави света по-красив. Един човек, който с финални штрихи довършва красотата на човека. И това е Цецо Андре О -о -о -о! Може да кажеш майстора на четките, айде бе наоби! И кога на четките! От тогава се... чакам да дойде и аз тука вече. Как сме? Всичко е 6. Смарка е хубаво да видят откъде ми почва врата от газа. Снимахме задължително, добре. но там се започва, си, че имаме да какво това. да работиме. Супер. Нали? Много имаш. Жестоко. Въпълно, си говорим, отколко се работим. Разбира се, първи комплимент, е ни жестоки зъби, една жестоко усмивка. Ля дай. Окей. <сълт> <сълт> <сълт> okay. Цецо, нямам тъпен, защото ние горе-долу с тебе сме в една сфера. Сферата на красотата. Да, Аз правя мъжете, ти прави жените. От време на време гледам, че е жени правиш. Права, ама... Нали, повече, ти ги ти... правиш отзад, аз отпред. <сък> <сък> ти знаеш сега. Цецо, виждай, при мене идват доста мъже, а при тебе идват доста жени. По принцип, на моя стол клиента разказва много горещи неща на браснаря си. Как е при, при теб? Жените ми, разказват ми, ли тия неща? На моя стол е абсолютно същото. Даже мисля, че повече от мъжете о oh Разказват жените повече от мъжете, според мен. Чакай, при мен е брутално. Мъжете, разказват? Коя, къде, какво? Точно така, с коя съм бил, какво съм правил. На мене ми казват кой съм. Е, а да до време жените разказват Има ли ми това, това нещо? Имам и такива, имам и такива, да. Uh къде са малко сещаща. И Какво разказват брутални неща? Е, ми, брутални неща разказват. Аз мога да си разкажа много брутални неща, които са ми разказвали. Еми, аре да кажи нещо пикантно са. При тебе сега горещи имена. Да и имена няма да ги каме, сега, да не се разсърдат. Но моите са много брутални. По-добре за нещо друго да си говорим. <сък> е, мисля, че точно е, е това чакат нашите зрители. Ей, това <сък> чакат, ей, цел <това, сък> да <сък> дойде. Не <сък> чакат ли да ме направиш готвия? Другото, което е, че ние малко няма да показваме как да, ти правят прическата. да си говори за прически, за зъбите, за силикон имаш. Служи ли ти нещо? От не тазата ти е жалповин Няма човек сега. Виж сега, Цецо, значи, при мене мъжът разказва точно е, тия истории, кажи, не... Фот, кажи ми някаква пикантна история. Веднага ти разказвам, брат. И аз имена няма да Няма, бе, няма да разказвам, но, но този аз човек сега, да... като го гледа, този човек, който го гледа, казва, човек, ако ти дойда аз на стола, времето ти няма да стигне. Така че такова пранаване трябва да заснеме, че то няма да ми стигне. А ти да не говори за мен. Значи... <laughs> имена няма да споменавам, но наистина има много брутални истории, но и такива пикантни, нали, но мисля, че леса, аз правя доста известни хора, а, но са мъже, а ти правиш жените. Да. Много известни правиш. А, кажи ми, трудно ли е с тях да работиш? Еми, да ти кажа, не е от най-лесните работи, защото но се свиква. Примерно аз за тия години съм свикнал. Uh, примерно, някой път uh, има, има го това, че Еди Кояси е, uh, има час, значи Еди Кояси не трябва да има час след нея или преди нея, трябва да има поне след един час. час. Така е. Uh, и преди много се съобразявах с това, но тук в последно време спряги тия, така да го кажа на товарени истории. И вече не се съобразявам кой с кой ще се е, нататък. Как бих спрел това? Няма ли да ти се сърдат за това нещо? Ами, да ми се сърда, аз вече толкова много работа имам, че не ме интересува кой ще отпадне, и кой ще остане. Така че те, те вече са си намерили различни гнезда, така да го кажем. Сещаш ли? При мен са си моите, при други са другите. И да. така, примерно, е коя си не иска да се чете, коя си не идва при мен. Ле, ле, ле. Което нямам, не, никакъв проблем нямам аз. Да, наистина, понеже. Нека аз... да видят разликата сега каква е. На а... другите места и при мен. <съща> <съща> ще кажа. Той е, точно, казвам. голяма раз. понеже, нали, свикнали сме с известните, нали, ето и при мене, като идват, а знам, че им е важно днес, имат снимки, имат предавания да. и така. Ето, да, ето аз закъснях днес заради известен. Така е. Трябваше вече предаването да го пуснем, обаче а, малко се забавихме, поправиш със известни да работиш така. Цец, ти си носител на няколко пъти така за грим състезания. <съпират> да. да. Съправа, съправа, пак, не съм бил певец на годината. Певец <съпират> на годината, нали и за това ще говориме. До година, до година, до година, аз сега подготвям обум. Стига ме! Еми. Ще избухнеш. Да. Знаеме, да, наистина, Тука. твоите парчета са доста така а, събрани, нали? Доста миксове от, етно и така. Да. Сандрито, и той идва при мен. Бачката се. Да, е, как да не. Браво бачката е заедно. Еми, на банкетите слушаме само Цецла Андреев. Ами как бе? Аз направо и разказах играта на всички мои клиенти. В салона пееш ли? Пе, разбира се. Спускам си кароке. Без микрофон. Бати, ти дай са малко за бармана. Три и. Бармане, бармане, ти пи тук. Бармане, бармане, бармане, не ми е добре. Поготино е това. Казваш ми целете, моето сърце, казваш че душата <съпълът> мъртва вече. Hey. Всички я знаят, hey. всички я знаят. Hey. Ама кай не ни знаме, ние сме израслени. Не, hey, 6 милиона имам бе! Направи ли ги вече? Аз е. колко хора мога да стигна до там. Винаги ми е било забавно. 6 милиона за непъвец хора! слави да съм да роден. ти казваш не певец, но аз знам, че ти си завършил музикалното. Тромпет, тромпет. Тромпеза върши. Да, на То се смеете бе. <рък> Зад камерите се щупват от смях. <рък> на тромпет. на тромпет. Е, цето свили на тромпет, а са свириш ли или не? И не може да направи. <рък> А, сега не сега от време на време на пияното се Нека само да кажа кое е най-трудното постригване, понеже и доста браснари ми гледат. Ага, По принцип най-трудното постригване е детското, защото едно дете много мърда, нали, докато го пустиш. А представете си Цецо като дете. Какво става? Малее, докато ти очек да ми направиш една канадска на Да Да, Винаги ни е било само да добавя, нали, че в момента колектива ми го няма, нали, за да мога да снимаме предаването. Но Цецу като дое в салона винаги... И забележка постоянно, че викам. Горе съседите откачат, да, но винаги е много забавно. И в мой салон ми правят забележка, но това е. Да. Забележка от едно време тази дума не се използва по принцип. Тепак по... съм от койнари, някои неща са ми останали. И това, че не е от койнара, знаеш? Не, не го това. Да. Е. Памелях и остаряла. <сър> <сър> <сър> Чанкай, че мога да ме изгобаме. Сега малко професионално да гледаме, защото. Да, дай, дай нещо по сериозно. Е, не, глупости. Добре, да. теми не може. Точно така. А, кажи ми от колко години се занимаваш с гейм, защото твоя успех е доста голям. Ти Добре, успяваш много, ти. Толкова много на шумя, то бяха и вип-брадъри, ето сега и песни, а, всички известни ги правиш. Това наистина, как да ти кажа, ти трябва да се гордееш, защото много си успял, много си направил. От колко време се занимаваш? Аз си се гордея със себе си, М -м, моите родители също. 2009 ми тръгнаха много хубаво нещата, от 2008 почнах курсовете, значи 2009 вече започна сериозно да гренирам. Колко години са това, 13? 13 години вече, браво. Да. 2009 вече си бях. Почнах да. да ги. З, знам, че си носител нали, на няколко награди. Да, Имаш. да, да. Ми преди но сега. Абе не ме интересуват тия статуетки. Най-важното е. Знаеш кое? Разбира се. Значи и аз. Графика да ми е пълен, за да го Разбира се. Знам, че най-добрата награда това са нашите клиенти. Да, защото без нашите клиенти ние сме нищо. А, така... Много е важно, знаеш какво. Не само да си добър гримьор, защото най-вероятно има и други добри гримьори по по-малките градове. Разбира се. по-добри по бръснари, нали? Некой но... като ми каже, ти си най-добрия бръснар. Не всеки си не, Има всеки работа. Си и други добри, които при нас не ги знаят, ама... това, е, това, е, това е при нас, че не трябва само да си добър в това, което правиш, ми. Да си готин като човек, да ги посрещнеш, mm, да ги предложиш. Не да, да не говориш, примерно, през, по времето на грима или на прическата, където правиш. И да си някакъв киселяк и така нататък. Защото на мен, ако не ми е приятно да седна, колкото и да си добър, няма да се върна. Така. Нали? А, аз а, не съм идвал отдавна, защото имам много работа и тичам. Не, защото не съм доволен от теб. Много добре знаеш. Не. Знам го това. Че преди малко казах, не сме се виждали. И ти да го отвориш. Причината не това. Не знам аз. Всъщност, аз искам да ти благодаря. Ако беше това, нямаше да съм тук, днес. Искам да ти благодаря, защото ти а, наистина ми докара много клиенти в салона. Е, как, а, много ме хвалиш навсякъде, когато... Разбирате, продължавам да тъкан, го правя. Благодаря ти. А, чай, че си забравих въпроса, защото тамън, викаме, ме, ще питам. Направи едно френско ти... каре. <рес> ти преди време работеше с Ивайло Колев, но вече не сте заедно, май, не бачкате заедно. <рес> Не, так изпираме но тук, няма какво да го искам. добре, какво? Не, питам шоти на някои наши зрители това им е интересно, що Аха! Еми, разбира се. Еми, работих преди, вече не работим. Е, това е. Да искаш подробности <сък> ли? Ами, примерно, нещо, какво се случи, Ми... какво какво? Ами, нещо, какво да ти кажа. И той има вина, и аз имам вина, и трети, четвърти лица се намесиха. Да. Някакви интриги почнаха да стават. Чувство за собственост, чувство за надпревара, кой е по-по-най. Е, това е още И да. държа да отбележа, че аз преди да напусна салона там, аз си го бях поканил да, да си направим наш салон, да се отделим. Той, той сам не пожела. Но сега сме си и важното е, че сме в добри отношения. Като се зачем някъде на снимки, драс и драс. Няма проблеми, да. Да, даже в определени заведения, като се зачеме и и как си ходим по масите, е, няма проблеми, заровили сме да. а, Но ти... с момчия в момента ми е много добре, аз него си да, го са, обичах аз много. Аз искам да кажа, че това е човека. той има е много голяма вина, така да го кажат, нали на мен да ми тръгнат нещата по-бързо, защото мен никой не ме знаеше. Той си беше фризьор в Велинград и а, един ден ми пише да му дам телефона, давам му телефона, виждам, че е фризьор, викам сигурно нещо по работа. Uh -huh. Дадох на телефона и той тогава ми звънна, каза ми, че иска да съзваня певицата в Пайнер, която е на диджей Дамян yeah. котенцето. Тогава ме извикаха да направим една фотосесия гола за едно списание и аз много се изкепих, защото малко ли много това ми е... Аз преди това бях направил Софи Маринова и други, нали, по-така не толкова вече известни, не, не бяха топове, но Софи Маринова да си беше топ, не, Как се, и сега. Да. Но другите, които ги правих не бяха, а, не, ме, не се председавам да го кажа, всеки си има складове и така нататък. И тогава той ме викна за тази фотосесия, направихме много яка, че тогава беше ванчето, едно мляко отцветявахме там с сини и с други бои. И след това ми звънна Златка, а, беше, беше го питала за някакъв гримьор, Друг по-различен, защото, нали, примерно всичките гримьори бяха мръзнали. И той тогава и каза, че има един нов, където още никой не го знае за мен, е, нали, Демек. И тогава ме запозна с Златка и от тогава ми тръгнаха нещата. В смисъл, направих Златка. А, след три дни тя ми звънна и ми каза. А, ние с Златка тогава, нали, много близки станах от първия път. След три дни тя ми каза, Андрея много ме хареса, иска телефона, видя, че е нов гримьор. Андрея дойде след една седмица, след това Андрея ми каза, Николе, ти иска да дойда при теб много ме хареса. След това Еди, коя Кояси, Еди коя си, тук за 2-3 месеца вече не остана никой. <рък> и много бързо ми се случиха нещата, аз даже нямах време да реагирам, нали, защото все пак аз тия хора съм ги гледал по телевизията и съм, съм ми се забавлял на песните, нали. Сеща, че. Разбира се, нямах време да реагирам, нали, че са толкова известни и да се притиснаш, защото те вече идват пред вратата на салона и аз. Нямам време за притерения, да. Ти с много твои клиенти вече си ставаш и Ело, много да, близък. Да, да. да но да. Имам си, имаме си бариери така. Да. Едно време много близки, много близки, всеки ти го нахендри. И а по-добре да не сме толкова близки. или значи, да сме си добрички, да си работим. Това е един да добър си... съвет към по-младите на. Нали... Най-добре, да. Е добре, да. Имам, да си, има... имам си едни приятели, които вече много хора ги знаят. Не си ги сменям. Това са веси и галин от Червен Бряк, от моя край, там, аз лицам от Куинаре. Това съм истинските приятели. Ползва и за куинаре! Да, за за загали за куинаре, почви подръсна песен. съм истинските приятели и не искам да имам други. Те са ми напълно достатъчни. Истински в истинския смисъл на думата, истински. Всички останали са лицемери, използвачи и са имали полза от теб. Това е. А пък в този нашия бранш и сфери истински приятели няма. Само това ще кажа. И го казвам, и ще го кажа, и ще го казвам на всички. Това е. Те не са го Тук има го виле, само да. работа, няма приятелство. Има работа. Това е. Да. Работиш и това е. А, ти провеждаш ли са курсове? Обучаваш Пробеждам ли? Провеждам си курсове, имам си ученички. В момента заради курсовете са индивидуални. За мен е по-добре, защото. Да, я съм. Така а, защото индивидуал. ми е. Не ми е лудница, не са 20 човека, 30. Една по една си ги цъкам. Но всички са работещи, всички съм научил. Да. От много е, градове е, идват и много и се раздам, защото хубаво е да си има хора като ги влече, да го правят както на мен, на времето ми обърнат внимание, така и аз искам да я обърна внимание. Защото са избрали мен, значи По и аз ги избирам тях. Раз. Така е, така е. И така. Ма видя ли как ми се наду тук време, така тръгнах на... не, не видех темата. Темата и... за приятелството. Темата, аз съм за много и... емоционален и като... говоря осте... за некви теми, където ме интересуват и малко така. Не, не. не. Усети го наистина, но... Какво да но... такаваш? <към> Цетко, аз мисля да махнем тук брадата от стани и да искам помеже да от... Точно така, това е толка, това толка, стил, толка, че, за... си, че си пообрасам. Джак, пара да се с въбърли гаш, да покажа татус. Новия татус ще не го е покази, такава? че и аз имам нов татус и да. знам дали го видя. Това го видях. Главата Ти само татуя... гъзнаци остана празен, май. Ето е, тук дой. Еми, няма на къде се казах. Но лицето няма да си татуира. Знаеш, че не искам май. Сти Нещо ми съща да вкарам месото. Са видим, че го не Ти ни каза нисто от по-те истории тук, на мъзете А Не знам дали ще стигне предаването. Ами нещо по кратко Но... Сото аз те тих за една история... Ма... Добре, Наши имам един клиент, който ми каза, че до, до 2000 жени си е броил. Имал е бройка. Вика, стигнах до 2000 и спрях да ги броя. Нали, а, не казах, спрнах хиляда още. Вика, до 2000 си им имам списъка, но а, след две спрях. Той бил сигурно брат с цяла София. Значи, такива неща се разказват на моят стол, че не знам дали жените чак толкова си разказват при тебе. Ми, да, само, че един друг тип жени. Верно. Да, където и те ходат, нали, да правят, абе както каза Люси на времето, тази древната професия, hey. Да правят цех за пари и един човек ги беше карал да правят едни неща. Да. Да го кажа ли? Hey. Съслагате ли точки? Кажи го тет-тет-тет. Ами, тет. карал да мътат яйца. Да това е вече брутално. Чакай сега, това ти го разказва момичето. Момичето е едното от трите. Брат, то право не мога повервам, аз мислих, че в бърснарницата е най голямата Вкървал яйца до пенцата и ги карал да правят е така. пи пи пи пи и да мътът яйца. яйцата. като разбрах колко пари са взели, аз я да мътър я, така. едно от ама ще го снесеш. Не, Мо. Най-ваде се къп епизод, да има са ти ти <рък> а, а докато Това ма, нали, разправяше, нали, че са го карали да върши, примерно, да уринира върху нея, а, да върши а, го... та се, та, обаче, много изтъркан. верно, Май, обаче, верно, Май, жените бият по клюки в бюти-салоните. Мислих, че в браснарницата е най-голема музица. Днешно време наистина мъжа е доста по-советълно жената Еми. А така време, от Зените. така си какво? Хората много добре знаят. какво следат тук да си правим некакъв фит От зодии разбираш? Разбирам всички по един и същи зодии. Аз много-много не съм по тия По-вратски, по-зодии, по, по работи на хода. Да. И че нашият взема от тия балони с райски газ, свързан с другия свят, и почвам да говоря с други хора. С тия почваш да. директно? Да, малко свърза с някой. <сък> Но само чуваш гласа. Докато ме, ме. ме държи това, че като ме пусне, вече изчезва картината. Тия балони много не ти Тизи имаш такива балони. Не, не. Е, това е райски газ, какво? Нищо не взимам, да. Мен ми е много готино с. А, примерно. А, Три водки големи, балонце и примерно какво? Това е. No. Сега, понеже сме на финала, но няма как да си трънеш без нашия аромат. О, нова бутилка! Аромата на налби става. Това ми риса скъпо на луксозност. Ако можеш и по камерите да се усети миризмата, Ао, оу, наоби искам да се купа. Добре, после ще говорим. Добре. За мен беше удоволствие. И за мен беше голямо удоволствие. Uh, просто не исках да свърша епизода, Ма но... Много препода се беше... пак да ме поканите. Задължително. Тогава ще една друга история по-брата мутация. Не мога да повервам, че има по-брато аз. Има, Няма да ни стигне минутите, бе. Благодаря ти, че беше наш гост. А кой ще бъде следващия път на стола? Ще разбереме. Абонирайте се за канала на Da Studios.